מה שloff החברים אני רוצה לתת לכם כמה תיפים שקשורים לירגון בברמיטצה. אם אגיע אלכם אז אל תורב. הסרטון הזה מיותר בישב <אח> דבר ראשון נדבר על התחנית, התחנייה של הברמיטצה. אחרי כח על גרופי משונים שיתם חשוב לברצף את התומם, ולסיום. כמה מדברים שיכשורים למוזיקה שתהיה בירורו שלכם בקשר לתחנית. אוקיי, אז דבר ישול חשוב לדעת שOCRים בדרך כלל מגלים בינה שארות 7.5 וחצי לשמונה וחצי, לפגיים אחר כך. אז חובה לכתוב שהתחלה יותר מוקדמת כי במת אנשים לא מגלים בשארות האלה. גם נתניה שרות, לוקחים על זה, יש להם מוסע. בברמיט מי שמחתף מתאי תתחיל בברמיט זה זה לא חובה אלא מתאי אנשים מגלים. חשוב מאוד לתחנן מי יו והנואמים מרח because לימננה את דברי התורה שאומרים בבר מצפה כדאי לעשות בזמן שאנשים יושבים ואוכלים, לא בזמן שהם מחכים לאיזה משהו, פשוט. בזמן שאנשים יושבים ואוכלים הם יכולים להתרכז, להקשיב, כמובן שיש גם שקט. כדאי לכם ליצור ליינאפ מסודר כזה שכתוב בו את השעות, בדיוק מתי כל דבר, וככה תוכלו להתחיל את האירוע בצורה מסודרת, בראש נקי, וליהנות מכל רגע. אם אתה מVIEW DJ לחלק האחרון של הירוחה, חשוב שיתבדו מטאי וממור להתחיל, ותסנחרנו את זה. אם יתיר מותניה שירוט. כמו כן, אם אתה מוסים בופה, בופה, באר, מזונות, צללים, בתחילת הירוחה, גם כן חשוב לדיות להכניס זה לתוכניות, להתרל זה הזמן שes עכשיו נדבר لكل הנושאים הקשורים לתאום. חשוב לVEDER דבר ראשון, יבוא ל catering, מטאי, הוא מגיע את המנות, מנה ראשונה, מנה שנייה, שוב, במידה ויש בר, מנה חשוב במידות יש באר, כמו כן, דבר מצווה יש לנו את חברי הכיתה וחשוב לטעם גם איתם על מתנות או הפתעות או כל מיני דברים שהם רוצים לעשות גם כן לטעם ולסנחרן איתם מתי הם רוצים להציג בכבד בדרך כלל לא עושים טקס כניסת חתן ולכן אם אתם רוצים את זה, חשוב להדגיש את זה ולבקש את זה מראש להדכן כולם אם אתם מוסיפים הקרנה של מצגת, קליפ, סרטון לא משנה מה זה יהיה, חשוב לוודא שיש לכם את הכבלים HDMI או VGA, מה שצריך וכמובן לוודא שזה גם מתחבר לסאונד לאיש ההגבר אז חשוב לדעת את זה מראש, וכעת נעבור לנושא האחרון, לנושא המוזיקה. חשוב למנות מישהו שיהיה אחראי על המוזיקה ואירוע, שהוא יהיה אחראי על הסגנון, וכל הבקשות מגיעות אליו. ואם אתם מביאים די-ג'יי לסיום האירוע, יש כאלה שאוהבים את זה ככה בשביל, ה... בשביל הסוף, אז חשוב שתביאו די-ג'יי שמתאים לסגנון שלכם, כזה שייתן לכם בדיוק את המענה שאתם מחפשים, את האווירה שאתם רוצים. לפעמים די-ג'יי יכול להיות מופרה מדי, וייתן לכם אווירה, אה, אה, שימו לב שבבר מצווה, בשונה מחתונה, הילדים וחברי הכיתה תופסים מקום מרכזי באירוע. חשוב שאדם מבוגר יהיה אחראי על הילדים, על שעת האגאה שלהם ועל שעת ההזיבה, ילדים יכולים להישאר עד השעות הקטנות של הלילה, בלי אחריות, בלי פיקוח. אז חברים, תודה רבה שהייתם איתי. עד כאן הטיפים לאירוע בר מצווה. שיהיה לכם מזל טוב, ובזמן השם שנשתמע רק בשמחות.